السلام عليكم اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع دايزر اكس ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير والنهارده راجعين تاني مع لعبه انا متحمس ليها جدا جدا جدا اللعبه دي نزلتها فعليا على البي سي بقى لي كذا يوم بس ما كنتش لاقي وقت ابداها سنبدأها النهارده مع بعض واللعبه دي هي فورزا هورايزن 5 دي يمكن احسن لعبة بتاع عربيات موجوده على الساحة دلوقتي بفرق كبير واللعبه دي موجهه للفريق الاخضر جانب ويندوز طبعا بي سي وجانب طبعا الاكس بوكس اكيد مش موجوده البلاي ستيشن ودي حاجه مغريه جدا للناس اكيد اللي في جانب بلاي ستيشن اللعبه دي رهيبه جدا انا كنت بلعب فور يمكن دي لعبة اللي هو لو عايز توري حد فاهم لعبه عربيات طويلة عايز تتفرجوا كده لعبه جرافكس فظيعه هي فورزا وفايف اكيد فيها تحسن كبير وكمان في دوله جديده هو المكسيكو انا متحمس جدا يلا نبدا مع بعض فورز هورايزن 5 انتوا متحمسين معايا اكيد لايكن like <تصفيق> معاي عليك في البدايه وهيا بنا اوكي يا جماعه جاهزين الحماس فوردز. بحب الجزء اللي فات جدا صراحه جدا جدا. فأنا متحمس جدا للجزء ده. اوه الصحاري الصبار. اوكي تعرفين أنت زي ما احنا في في مكسيكو المره دي فعندنا جبال. بحار انهار صحاري غابت مكسيكا اوكي المفروض الماب اكبر بكثير من قبل كده عربيتي شيء. هي؟ في احراش وادغال مرسيدس <نحن> سيتي كمان اوكي <نحن> اوكي اوكي مين فيهم ولا واحدة؟ اوكي طبعاً دي معا هل في معا لطيفه كده مفروض يعني زي هل تتحدث معا هل تتحدث معا هل تتحدث معا هل ايوه بقى برونكو دي طبعا برونكو وش برونكو ريس اي تو جامب ده حته كده فاست فيوريوس ايوه بقى تخيل كده تخيل نازل بعربيتك من الطياره دراب ات it لايك like اتس نازلين في براكين كمان وجليد في نفس الوقت انا رابيض ايوه بينا هيفلت تك ايوه اووو اه ده جرافكس جرافكس جود برونكو شكلها برونكو جدا ده لسه حته توتوريال كده يعني واو فورزه اجواء يا جماعه فورزه ليها كده دماغ سويتش كاميرا اه ممكن صح نوسع كده برده احلى ليه ده انا هنا يا ابني حبيبي تعالى اوه نفسك اوه اوه اوه اوه اوه اوكي اوه اوه اوه اوه اوه اوه أيوة بقى. طبعا فرصة مش اوه في في واو. واو امسك امسك استنى يا حبيبي استنى استنى استنى حبيبي ايوه كده ما الجرافيكس يا جماعه انا في حاجه عايز عليها برضو من فوق الجبل هنا بو بو بو بو. ايوه بقى نزلنا على طول خد أخرى على شغلك كده شوية تنط بالعربيه من طيارة <تصفيق> نركب واحدة تانية ايوه دخلنا بقى على المصل يا جماعة الكورفيت حتة بقى كده ايه شوارع بقى وروتز واسفلت السين سبيدر تاك يلا بينا أخرى على شغلك طيارة ترميك في العربية الدائري دائري ولا هك وو جامده جامده جامده جرافيكس فظيعه ايه يا ابني ايه يا حبيبي ده ركز كده في عاصفه قدام كمان واو اوه الديو هنا دمار مش عارف ازوق كده كده اطلع بره واو اوه مش قوي كوربت خالص بس أوكي. كنت عايز أحكي على موضوع الجرافكس. أنا عامل دلوقتي على ال على الإكس بوكس سيريس إكس طبعًا. ولكن طبعًا سبب التوك دي لعبة كلها بس عالم مايكروسوفت. أنا بدأت نزلت الجيم الأول على ويندوز واشتغلت وحش جدًا. جدًا. داخلين في عاصفة يا جماعة، داخلين في وسط أوبا، دخلنا في الزوبعة. تصدق دي كويت كان بيكون ساعات فيها اجواء عامله كده بجد واو <تصفيق> جنان بس. دي حته برده مش ان امبوسيبل شويه فاهم هنحاول على حاجه ثانيه؟ هنحاول على حاجه ثانيه ولا ايه؟ المهم على البي سي شغاله سيء جدا جرافكس شكلها خطير معرفش ايه؟ الفريم ريت بيقعد يطلع وينزل يطلع وينزل <تصفيق> يعني شغال 120 ينزل ل 40 120 40 فالعربيه عماله طول ما هي في حاجه غلط يعني اللي هو مش مشكلة كمبيوتر اكيد عشان بلعبها ب 30 90. في حاجة غلط، ولما بدأت أعمل ريكوردينج سائل الموضوع بينزل مثلا لخمسة. ثندر إن ذا جانجل، بينزل خمسة فريد في, ف... في حاجة مش مظبوطة في البي سي. إذا بتفكر في الجيم، محتاجين باتش، محتاجين أبديت. إيه البورشة الريترو الرالي ستايل دي. واو. الأجواء بقى الأحرش، الفلامينكو. إذا بتفكر في الجيم، ما انصحكش تلعب على البي سي في الاول، واضح ان في حاجه مش مظبوطه لان دخلت شاكت على النت لقيت ناس كتير بتشتكي من نفس الموضوع. الاكس بوكس شغاله كويس جدا زي ما انتم شايفين. هوبفولي يطلع كويس في الاخر اي هوب يعني. لأخر. بس هنشوف هيبان في الاخر. بس الجرافكس حلوه جدا جدا، بص نقط المايه اللي على الازاز دي ما تشوفها <تصفيق> عماله ازاي. قويه. <تصفيق> <تصفيق> طبعا بس فلعب على الإكس بوكس الجيم دي تمثل اول فرصه على على النيو جنريشن صح؟ الجرافيكس شكلها نيو جنريشن جدا بالنسبه للجرافيكس انا لعبتها على البي سي ما حسيتش بصراحه بفرق عن الاكس بوكس ودي حاجه كويسه جدا يعني على البي سي كان شكلها طبعا ممتاز بغض النظر عن الفريم ريت الجرافيكس شكلها رهيب على اكستريم سيتنجز هنا مش شايف فرق يذكر يعني يمكن بقى حيبان في الحاجات البعيدة انا عامل البج ده لكن بصراحة انها لطيفة جدا جدا على الإكس بوكس يا كنترولر برضو لاب في بيحاولي خالص في الدرايفنج جيمز اتنا اعمل ريويند انا اعمل ريويند قبل النقطة في انت طبعا فورزة فيها ريويند خلاص كفايه كفايه كيف؟ كفايه ايه ده جابني واقف ليه؟ مش مشكله مش مشكله يقعد يرجعك تاني شويه كده لو غلطت غلطه لبست في صخره دخلت في شجره مشكله عديناها ايه بس لا يعني بص شوف شوف, شوف شوف شوف اجواء المكسيك الفلامنكوس الجميله واي تو هوريزن بصوا بدي كده ايه سينس من كل الاجواء دي ايه دي بقى إيه دي. بدي آخر واحدة ايه ايه ايه ايه <تصفيق> ايه مرسيدس ايه ايه ايه ايه واو. انطلق ايه الصوت اصلا؟ صدها طيارة. يا نهار ابيض. واو واو كنت لما سمعت تجارب انا حاسس ان انا حلبس حيطة دلوقتي. حلاوة فرصة طبعا انا مفتوحة تماما. مفيش بقى قيود. عايز تطلع تمشي في الجبل اللي قدامك ده عادي، تقدر تطلع تمشي عليه، عايز تمشي في أي حتة زي ما أنت عايز. انطلق. بص تطلع بره الطريق عادي جدا طبعا يعني مش معناها ان هي سهله قوي انا يعني بس قصدي مفيش فيش, فيش حواجز كل الجيم مترندر حقيقي فعليا واي حته شايفها قدامك تقدر توصل لها دي من احلى الحاجات في اللعبه دي كنت كنت كنت في حيطات زي كده كنت تطلع كنت استكشف اوف كنت تقعد تستكشف في الجيم من غير ما تدخل في سباقات اسابيع اساسا يعني كنت بعمل كده فورز فورز عليه. أنا عايز أبص في تعبيني من جوه عاملة إزاي من غير ما ألبس في حيطة؟ لبسنا في حيطة بس شكلها حلو جدا. واو. عايزين نحصله ده يا جماعة، عايزين نحصله ده، استنى يا ابني هنا. استنى يا ابني هنا. تقريباً نفس السرعة بالظبط اللي هو إيه؟ احنا ماشيين على كام؟ 200 ميل دي على فكرة. هي ايه نركب الطيارة تاني ولا إيه؟ هوبا هوبا الطيارة هتهبط علينا. واو مين دي؟ ده أنا؟ لا <تصفيق> حماس حماس داخل حماسي جدا. اوكي هنختار بقى الشخص، احنا كنا بنلعب بالشخصة دي مؤقتا يعني. طيب خلينا ناخد ناخد الشاب ده ونغير له. هوبا بص بقى الستايل ده. أكيد لا. ونخلي شعره ده شعر ابيض لاي عليه برده سيلفر وصلنا بالمونستر ايه دي يا جماعه دي؟ خير كده شبه شبه نينجا اللي نينجا عمر اختار لي اسم انت بتجيب في الهواء لما نزلت بالطياره كنت حاسس بايه شبه so شبه حد ده صح <تكفيق> شبه حد مألوف كده من اللي ده لوريدي ده سوبر جيل شكلا يا نعم يا نعم يا نعم يا يعني يا نعم يا يا نعم يا نعم يا انا نأخذ الكورفيت او كوب او البرونكو ولا او ار او بص مش او برونكو سوبر او جير سوبر او جير سوبر سوبرا شكلاً يعني او جير سوبر او 90 سوبر او سبيشلي لايك دريفتنج، أي لايك دريفتنج، شكلها جامدة جدا، شكلها جامد جدا، ناخد أول جولة بالعربية الجديدة جي ار، <تصفيق> نخليها ماشي ماشي ذا جراج، أوكي ده كل العربيات بتاعتنا نايس nice. <تصفيق> أول مرة جيم لو حابين بص شفت العادة ده ممكن ده شخص تاني موجود في الحقيقة فعليا، هي متوصله بنتورك يعني ممكن انافسه على عربيته مثلا. أو في كمان أنا ماشي عكس ليه؟ في كمان باتل رويال اللي ممكن نلعب زي زي باب بس اللي هو مع بعض كل واحد في آخر يتشال في زون معين حاجات زي كده. في مواضيع كتير مش بس ريسز بس دي بس, بس كانت الإنترو كده كنت عايز أفرجكم على المنظر. أكيد لو حابين نكمل فرصة أنا متحمس جدا نكمل فرصة. نكمل مع بعض اكتبوا في في التعليقات وإيه العربيات الحماسية بالنسبة لكم؟ بس الموضوع أنا بقول لكم زي ما تروح في أي حتة اللي هو نو ليميتس تقدر تطلع بره الطريق خالص. دي حلاوة فرصة بقى مغامرات. طبعًا لو معانا بقى البرونكو ولا أي حاجة هنا ممكن تعيش بقى وسط في البراري في الصحاري. مش لازم تلتزم بالطريق إطلاقًا. يعني في نقطة على الماب ممكن تروحها بمليون طريقة تانية. وجانب ان بقى حاجات فرملا في دستكشن لطيف انك تدخل في شجر الصغير ده بيكسر معاك وبتاع جرافيكس خيال علمي بصراحه بص شغالين ايه بنحرث لهم الحقل ده هنا بيوتيفل اه الشجر الكبير بلاش تدخل فيه يعني شوف عربية طينا السوبر يا جماعه هنشوف السوبر من جوه حلوة برضو. يعني. حلو ان سمبل يعني ان أوه ممكن ان نكون ممكن ان نكون ممكن ان نكون جدا ان نكون ممكن ان نكون ممكن ان في ممكن ان من, من يا كابتن يا كابتن, شلد كابتن. شلد كابتن. كابتن. شلد. كويس وما شدش معانا اساسا. السفرة لسه ستوك برضه، انت على فكرة هنا ممكن تعدل العربيات دي حاجة جديدة برضه. حلو جدا. الانعكاسات على الداش بتاعك. هو ال... ليه لمبة اللمبات كلها منورة ليه بتاعتها؟ اه تخيل بل تلعب بل اللعبة دي في ار بس. في ار مع مع دريكسيون اللي هو اللي بيتركب ده. لو عظمة تجيب بي ار وبص كده جوه كان في لعبه اسمها ايه درايف كلاب زمان كان فيها بي ار واضح اننا في حته تمام حته بعيده قوي في الماب نوصل حتى سيتي كده لطيفه وانطلق بقى انطلق بص تنسى نفسك يلا شوف اخر السوبره ايه اجري اجري كمان 140 ميل مش هاترني في حته طبعا توجهنا للاييفنت يعني بس انا ماشي دماغي 160 ميل 400 يارد 90 ميل لا 70 70 400 يارد 93 آخرها قفلنا كده 176 ميل, ميل. ماشيين على السابع 177 لا في 78 ها حادثة دلوقتي بفوره طبعا داخلين على 180 180 ايوه بقى تخيل حد يعدي جنبك بصوره 180 ميل في الساعه <تصفيق> واو واو ايوه بقى أوه ده اوعى كده واحد مجنون عمال ياخد غرز بقى على الهاي خلاص العربية طارت يا جماعة خسارة طبعا هنا يعني الديستركشن مش مش فيزيكلي اكيوريت قوي عربية بتتبهدل وبتاع بس طبعا مش يعني حاسة زي دي كان كان زمانها اتقسمت تلات انصاص يا باشا حلوة تلات انصاص بص بص بص العربية عاملة ازاي يا عيني الكبوت محتاج سكرة 3 ايام طبعا هنا كل العربيات لايسنس تقريبا مش عارف في 500 وشوية عربية هنا يعني يمكن من يعني كل العربية اللي تحلم بها في حياتك موجودة يا فورزا اللي تحلم بها يعني مش العربية العادية اللي عجيبوها واحدة بقى هند بريك كده نلف نلف بص بص اللفة دي بص اللفة اللي جا دي وحنننهي كل حاجة طيب يا كماعة يعني اكتفي بهاصل قدر نرد من فورزا نجمدة جدا جدا إن شاء الله لينا أكيد جوالات أخرى مع زي اللعبة اوكي يا جماعه زي ما شفتوا فورزا في ليفل ثاني فورزا فعلا احسن لعبه عربيات موجوده على الساحه واللعبه دي على ما يبدو كده احنا لسه طبعا قدامنا كتير جدا فيها على ما يبدو انها بالنسبه لي مرشحه الواحده من احسن الجيمز في الفتره الاخيره دي لعبه رهيبه واكيد هنكمل فيها مع بعض فيها مودز كتير وفي حاجات كتير اذا حابين تشوفوا بقى عربيات معينه مودز معينه تقولوا لي في التعليقات ان شاء الله نجربها قريبا جدا وبس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وعين فيس كمان تشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيه عشان في مفاجات كتير جايه قريب ان شاء الله الفيديو الجاي Salaam.